أنا أعشق ثمانية مغنيين وهم واحد عمر دياب مطربي المفضل وأجمل أغانيه أناديك تعالى ثم الليلة وتجربة عادت، اثنان محمد منير وأجمل أغانيه ما يلي خايفة ليه، ثلاثة شيرين مطربتي المفضلة وأجمل أغانيها كلمة منك ثم شكرا نشأ، أربعة نانسي عجرم وأجمل أغانيها في حاجات وووو. لسه جاي أقول لك. خمسة كليسة وأجمل أغانيها أسعد واحدة وهي التى جعلتني أعشق صوتها ثم في عيونك ثم بدي دوب ستة محمد فؤاد وأجمل أغانيها حبيبية سبعة تامر حسني ثمانية دنيا سمير غانم وأعشقها في الغناء والتمثيل